الآن مرحبا والعوده الازرق مع اللحن الفريد نحمد الله في, في سلامه ازكى يا سمح الجنب ونملك البلفاك يا ازرق القصيد انت عبد الله المهيا تحيا الابتسام